Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προς εκπαιδευτική χρήση Εσχύλου, Πέρσε Σε μετάφραση πάνω Μουλά Άτοσα, η Ελένη Χατζιαργύρη Αγγελίαφόρος, ο Δάνης Κατρανίδης Δαρείος, ο Χρήστος Τσάνκας Ξέρξης, ο Νικήδας Τσακύρωγλου Χορός των Περσών. Γιώργος Παρτσαλάκης, Θάνος Καλιόρα, Χώστας Κοκάκης, Μηνά Χατζισάβας, Χώστας Κοντογιάννης. Επιλογή μουσικής Δανάη Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Βασίλης Καράς Μοντάζ Σωτήρης Αρτινός Οργάνωση παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης Παραγωγή Βίκη Μουντρέα Σκηνοθεσία Γιώργος Θεοδοσιάτης Των περσών που έχουν φύγει στην Ελλάδα, να εμεί οι πιστοί, καθώ μα λένε. Είμαστε οι φύλακε με στο πολύ χρυσό λαμπρό παλάτι. Όπω μα άξιζε ο ίδιο ο Ξέρξης, γιο του Δαρίου και Βασιλιά, μα διάλεξε τη χώρα να προσέχουμε. Τώρα η καρδιά μου κακά προμαντεύοντας, τον νέο άντρα πονώντα, μέσα μου τρέμει για το γυρισμό του και τη χρυσή στρατιά στο γυρισμό. Γιατί έχει κιόλα η δύναμη όλη τη Ασία, και κανεί, κανεί μαντατοφόρο ή αναβάτη δεν έρχεται στην πόλη των Περσών. Κι εκείνοι, αφήνοντα τα Σούσα, τα Εκβάτανα και το πανάρχιο Κίσιο κάστρο, μίσεψαν. Άλλοι καβαλάριδες, άλλοι πάνω στα πλοία ή πεζοπόροι, πυκνό τύφο πολέμου. Έτσι ο Αμίστρης κι ο αρταφέρνης. έτσι ο Αστάσπη ο Μεγαβάτη, αρχηγοί των Περσόν, βασιλιάδες, υπήκοοι του μεγάλου βασιλιά, οδηγούν το αμέτρητο φουσάτο, δαμαστές του αλόγου και του τόξου, φοβεροί και τρομεροί στον πόλεμο με την παλυκαριά τους. Κι οι λαοί προχωρούν σπαθοφόροι από κάθε μεριά της Ασίας, πιστοί στη δινή προσταγή του αρχηγού μας. Τέτοιο άνθος ανδρών απ' τη χώρα μα την Περσίδα εχει φύγει. Η Ασία που του έθρεψε, με καημό φλογερό αναστενάζει, και οι γονείς, και οι γυναίκες τους. Ολοένα τις μέρες μετρούν, και τρομάζουν τον καιρό που μακραίνει. Στον γειτόνων τη γη, πια θα αντίκρι περάσει ο στρατός του αρχηγού μας, διαβαίνοντα πάνω από τη σχεδία το κανάλι της Έλλης, θυγατέρας του Αθάμαντα, και από τη μια στην άλλη, όχθη το γεφύρι του στείνοντα, πολυκάρφωτη οδό, σαν ζυγό του πορθμού των Αφιένα. Τη Ασίας τη Πολύκοσμου, ο Άρχοντα, το κοπάδι το Θείο οδηγεί δύο στρατιέ πάνω σε όλη τη γη, στη στεριά και στο κύμα. Περήφανο για του άξιου, σκληρού αρχηγού του, Ο ισόθεος Σάνδρας, ο Αψή. Ο βλαστό τη γενιά τη χρυσή. Και απ’ τα μάτια το βλέμμα του ρίχνοντα σκοτεινό, βλέμμα δράκου φωνιά. Πολυνάφτη, πολύχυρο και το σύριό του τάρμα ο Οδηγεί τον δοξότη τον άρι πάνω άντρε λαμπρού στο κοντάρι. Άξιος ποιο θα βρεθεί να κρατήσει τον ανθρώπων το απέραντο ρεύμα να αντικόψει με φράγμα οχυρό το ακατάβλητο κύμα τη θάλασσα. Ο στρατό των περσών είναι ανίκητος, Τη καρδιά του λαού τους ατσάλει. Και μία μοίρα παλιά, τον θεόν προς τα γη, Έχει ορίσει τους Πέρσες να φέρνουν τους πολέμους που καστρα γκρεμούν, ταραχέ των αλόγων της μάχης, και ακόμα χαλασμό μες της πόλης. Να, γιατί ο μαυροφόρας παράζεται η ψυχή μου από το φόβο, Μην ξάφνουν μία φωνή, τον περσόν πάει το στράτευμα, ακουστεί με στην πόλη των Σούσων, την τρανή κι άδεια τώρα από άντρε, και στο Κίσιο το κάστρο αντίλαλο κράξη, αλήμα, και τότε οι γυναίκε μια σύναξη, σκούζοντα του λινού πέπλου σκίσουν κομμάτια. Γιατί πια όλο τώρα, πεζό και καβάλα στο άτιο λαό μα, έχει λήψει σα μάρι από μέλισσε με το αρχηγό του. Περνώντα τα κροτήρη του πόντου, μια γέφυρα πλωμένη από τη μια άλλη. Φίλοι Πέρσες, ελάτε, ας καθίσουμε εδω, στην παλιά του τη στέγη, κι ας δούμε με φροντίδα και σύνεση, είναι ανάγκη. Τι να γίνεται ο ξέρξης, ο αφέντης μας, του Δαρίου ο βλαστός, που έχει δώσει το όνομα του στο γένος μας. Άραγε, ποιος νικάει, τη σαήτα στο ρήξιμο, μήπω ταχα το σθένος της λόγχης. Αλλά να που προβαίνει σαφώ απ' τα μάτια των θεών, η μητέρα του τρανού μας αφέντη και δική μου βασίλισσα. Προσκυνώ και προσπέφτω. Το χρέος μας ειναι όλοι να τη χαιρετήσουμε με προσίγουρα λόγια, όπως πρέπει. Καλή σου η ώρα, δέσποινα, πρότιμες τις Περσίδες, τις Βαθίζωνες, μάνα γερόντισσα του Ξέρξη και γυναίκα του Δαρίου. Ήσουν το τέρι Θεού μας Περσικού, και πάλι η μάνα θάς ενό Θεού μας φτάνει η παλιά μας τύχη το στρατό να μην τον έχει τώρα εγκαταλείψ Γι' αυτό κι εγώ ήρθα ως εδώ και άφησα το χρυσό μου το παλάτι, το θάλαμο που κάποτε πλαγιάζαμε μαζί με το βαρύο. Κι είναι μια έγνοια που ματώνει την καρδιά μου. Φίλοι, σε εσά θα πω το κάθε τι. Με ζώνουν τόση φόβοι για το βιό μου, και τρομάζω μήπω ο μέγας πλούτος μας δώσει έτσι ξάφνουν μια κλωτσιά και μας κορπήσει κατά γη, την ευτυχία μα. Αυτήν που σήκωσε ο Δαρείος ψηλά με τη βοήθεια ενό Θεού. Γι' αυτό το νου μου μία ανομολόγητη διπλή αγωνία. Πως ούτε δίχως άνδρες τα λεφτά έχουν στον κόσμο σεβασμό και υπόλοιψη. Ούτε και άνδρες δίχως τα λεφτά έχουν μία λάμψη σάξια με τη δύναμή τους. Όμως τα πλούτη μας συνάθικτα όλο μου ο είναι για το μάτι. Και μάτι του σπιτιού λογιάζω την παρουσία του αφέντη. Καλά κι όλα αυτά. Μα τώρα πέρσες, γέροντες πιστοί, θέλω τη γνώμη σας... ...σ' ό,τι θα σας αφηγηθώ. Γιατί μόνο από μπορώ χρήσιμες συμβουλές να περιμένω. Βασίλισσα της αυτή αυτής. Στο λέω και να το ξέρεις. Δεν θα χρειαστεί για δεύτερη φορά να μας ζητήσεις ένα μας λόγο ή κάποια πράξη. Φτάνει μόναχα να μπορούμε να σου γίνουμε οδηγοί. Γιατί είμαστε στι αγωνίες σου, η συμβουλή σου η πιο καλοπρο μέσα στη νύχτα πάντοτε με όνειρα πολλά, αφού το γιος στρατόι στρατό και πάει στη γη των Ιόνων να την υποτάξει. Κι όμω δεν είδα ποτέ ποτέμο τώρα τόσο καθαρό όπως τη νύχτα που μας πέρασε. Άκουσε το όνειρό μου. Μου φάνηκε πως ήρθαν εμπρό μου καλοντιμένες δύο γυναίκες. η μία με πέπλο περσικό, η άλλη με δόριο πέπλο στολισμένε. Κι ήταν στα στην άψογη ομορφιά, πολύ πιο ξέχωρε από τις γυναίκες της σημερινέ. Και οι δυο του αδερφέ, το ίδιο αίμα. Και είχαν πατρίδα την Ελλάδα, η μια, τη χώρα των Βαρβάρων, η άλλη. Και μου φαινόταν οι δυο σαν να μαλώναν μεταξύ τους. Και ο γιο μου, ω βάλθηκε να τη μερώνει, ώσπου τη ζεύει στο άρμα του, κρεμώντα τον τράχυλό του χαλινά. Κι μία καμάρωνε με τη γελή αυτη στολή Κι άφηνε υπάκουα το στόμα της στα γέμια, Μα η άλλη κλότσαγε και ξαφνικά πιάνει και κομματιάζει με τα χέρια της Όλα τα σύνεργα του δίφρου και ελεύθερη από τα χαλινά Αρπάζει το ζυγό με ορμή και τον εσπάει στη μέση Ο γιος μου πέφτει κατά γης, Ενώ ο πατέρας του εκεί στέκει στο πλάι με λύπηση Κι ο ξέρξης Καθώς βλέπει το δαρείο τραβά και σκίζει το ρούχο από το κορμί του. Αυτό είναι το όνειρο που είδαμε στη νύχτα. Κι ύστερα όταν σηκώθηκα και έβρεξα στην κρυστάλλινη πηγή τα δυο τα χέρια μου... ...στάθηκα δίπλα στο βωμό με την παλάμη μου έτοιμη... ...για να χαρίσω προσφορές τους θεούς που διώχνουν όλα τα κακά. Μεγάλη χάρη του. Και τότε βλέπω έναν ιτό να φεύγει κατά το βωμό του Απόλλωνα... Στέκομαι και από το φόβο μου φίλη με βουβί. Και αμέσω βλέπω να χυμάει γοργόφτερο ένα Κυρκινέζι. Και με να μαδάει την κεφαλή του Αετού. Κι αυτό δεν σάλευε. Μόνο που είχε μαζέψει το κορμί του και τα άφηνα προστάτευτο. Όνειρο, αλήθεια φοβερό για μένα που το είδα, όπω για εσά που το ακούτε. Αλλά να ξέρετε, αν πετύχει ο γιο μου, θα είναι ένα άντρα ξακουστό. Αν πάλι κακοπάθη, δεν εχει να λογοδοτήσει την πατρίδα του. Όμως, εάν σωθεί, θα βασιλέψει στη χώρα του, όπως και πριν. Μητέρα, με τα λόγια μας, δεν θέλουμε ούτε φόβο παραπανίσιο να σου δώσουμε, ούτε θάρρος. Εσύ δε ίσως τους θεούς και ζήτα τους, αν είδε άσχημο όνειρο, ξουρκισμένο να είναι, Κι όλα να βγουνε σε καλό για σένα, τα παιδιά σου, την πόλη και τους φίλους μας. Κι ύστερα κάνε τι σου στη γη και στου νεκρούς. Από το δαρείο τον άντρα σου που, καθώ τον είδε στον ηρώ σου, Ζήτα ολόψυχα να στέλνει από το βυθό της γης χαρέ για σένα και το γιο σου. Κι όλα τα ενάντια α τα κρατάει στη σκοτεινιά. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Καλοπροαίρετα τη δίνει η μάντισα η καρδιά μου. Και θαρώ, όλα με τον καιρό θα πάνε καλά. Το ξέρω. Καλοπροαίρετα για το παιδί μου και το σπίτι μου το όνειρό μου, εξηγεί. Εσύ ο πρώτος μου ονειροκρήτη. Μακάρι ας γίνει ό,τι καλό. Και αυτά που θέλεις όλα θα τα προσφέρω στους θεούς και στους νεκρούς μου μόλι μπω στο παλάτι μου. Όμω θέλω να μάθω σε ποια μεριά της γης είναι η Αθήνα. Μακριά στη Δύση. Εκεί που βασιλεύει ο ήλιο. Ώστε αυτή την πόλη ωρέχτηκε ο γιο μου. Γιατί έτσι πια θα οριζε όλη την Ελλάδα. Και έχουν χιλιάδε στράτευμα οι εχθροί μα. Τέτοιο στρατό που έφερε στου μύδου πλήθο συμφορέ. Τι άλλο ακόμη. Άραγε πλούτο αρκετό στα σπίτια του. Μόνο μια φλέβα σήμη θησαυρό στη γη του. Και πολεμούν με βέλη που κρατούν στα χέρια. Όχι. Έχουν κοντάρια και στολέ με ασπίδες. Και ποιο είναι ο αφέντη του που εξουσιάζει το στρατό. Δεν είναι δούλοι ανθρώπου. Δεν έχουν αφέντη. Και πως λοιπόν θα αντέξουν στου εχθρού του, Όπω όταν ρημάξανε το πληθος του δαρίου. Τα λόγια σου φαρμάκι για τους γονεί αυτών που φύγαν. Νομίζω πως θα όλη την Αυτός που εδώ, θε, να είναι πέρσις. θα μάθει αμέσω όλη την αλήθεια. αυτος που τρέχει δόθε φαίνεται να είναι Πέρση. Θα φέρνει ειδήσει βέβαια. καλες κακες δεν ξέρω. Ο πόλη τη Ασιατική μα γη! Ω χώρα τη Περσίας. Εσύ του πλούτου απέραντο λιμάνι, πώς έσβησε έτσι η μεγάλη ευτυχία μας με ένα μονάχα χτύπημα, πώς το άνθος των Περσών έχει χαθεί. μόνο μου, τι κακό πρώτος κανείς να φέρνει το μήνυμα τη συμφοράς. Κι όμως όλα τα πάθη μας Πέρσες πρέπει να σας τα αφηγηθώ. Χάθηκε, καταστράφηκε. Πάει ο στρατός μας, όλος! Αχ, φλιβερές, λιπιτερές κι ανήκουστας μας οι φορές. Πέρσες μου, κλάψτε με λιγμούς ακούγοντας τέτοια δεινά. Γιατί τα πάντα εκεί κάτω έχουν τελειώσει πια για μας. Κι εγώ το φως του γυρισμού ανέλπιστα το βλέπω. Γι' αυτό, λοιπόν, μου δόθηκε βαθιά να ζήσω γερατιά, για να αξιοθώ να ακούσω αυτό το κακό, μα το κακό. Ήμουν εκεί. Δεν τ' άκουσα να πει απ' άλλους. Γι' αυτό μπορώ και να σε πω πέρσες πώς ήρθε η συμφορά. Αχ, συμφορά μου. Ανόφελα φύγαν τα άπειρα βέλη μας κι έφτασαν ως την άραχλη τη χώρα των Ελλήνων. Τι σε οι ακτές κι όλες τριγύρω οι ξέρες. Έχουν γεμίσει από νεκρού που κακοθανατήσαν. Αχ, μου μιλάς για τα κορμιά, τα θαλασσοδαρμένα που τώρα πια χωρί πνοή. Λυκνίζονται, ολοένα στο κύμα. Αχ, κι αναδεύονται με στι φαρτιέ χλαμίδε. Ήταν τα τόξα ύμπορα. Κι έτσι ο στρατός μας όλο δαμάστηκε από τα έμβολα των καραβιών και πάει. Χύρε το μυρολόι σου. Και τη φωνή σου, θλιβερή, για τους τρισάθλιους πέρσες μας, που τους γελάσαν οι θεοί. Πάει ο στρατός αλίμονο. Ω, μίσος άσβηστο για μέ τη Σαλαμίνα, όνομα. Και πως στενάζω όταν ξανά θυμάμαι την Αθήνα. <χω> <χω> Αθήνα, μισητή για μας τους άμυρους. Και πώς μπορώ να την ξεχάσω που άδικα τόσες περσίδες θέρισε από παιδιά και από άντρες. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.